Θα το δω και θα σου τηλεφωνήσω εγώ. Ή θα το σκεφτώ και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου. Σα έχει τύχει ποτέ να μιλάτε με έναν υποψήφιο και να σα πει κάτι του τύπου στείλ μου τι πληροφορίε, θα τι δω και θα σου τηλεφωνήσω εγώ. Ή καλό φαίνεται, θα το σκεφτώ και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου, μην μου πάρει εσύ. Στο σημερινό βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας έναν απλό τρόπο για να το χειρίζεστε αυτό αποτελεσματικά και να κλείνετε συγκεκριμένα ραντεβού με του υποψηφίου σα. Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος και γράψτε μου στα σχόλια τι κάνετε εσείς όταν κάποιος σας λέει «Στείλε μου το βίντεο, στείλε μου τις πληροφορίες, θα τις δω και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου». Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίο «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ», δημιουργός του greekcoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο futurepro.gr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 Δεν ξέρω αν σα έχει δείχει ποτέ να μιλάτε με έναν υποψήφιο και να σα πει «θα το δω και θα σου τηλεφωνήσω εγώ» ή «θα το σκεφτώ και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου». Δεν είναι τέλειο ότι συμβαίνει αυτό. Τι, όχι. Hmm. Όντως, σε κανέναν δεν αρέσει αυτό και ο βασικότερος λόγο είναι γιατί ξέρουμε ότι συνήθως δεν θα μας τηλεφωνήσουν αν το αφήσουμε έτσι. Τώρα, αν έχει δει μια παρουσίαση και έχουμε κάνει και μια συζήτηση και μετά τη συζήτηση και την παρουσίαση, μα πει Θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ ή θα το σκεφτώ και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου. Η προσέγγιση είναι λίγο διαφορετική. Είχα μιλήσει για το πώ χειριζόμαστε την αντίρρηση ή την αναβολή καλύτερα. Θέλω να το σκεφτώ σε προηγούμενο βίντεο. Μπορείτε να το δείτε κάπου εδώ, αν το βρείτε στο YouTube. Σήμερα όμω θα μιλήσουμε για το πώ χειριζόμαστε όταν κάποιο μα πει Θα το δω και θα σου τηλεφωνήσω εγώ. Θα σου πω λοιπόν πώ το χειρίζουμε συνήθω αυτό. Λέω λοιπόν στην υποψήφιο το εξή. Αν στείλω αυτό το βίντεο τώρα. Πότε θα μπορέσετε να το δείτε για να ξαναμιλήσουμε. Και λέω: Υποψήφιο, θα το δω το βράδυ. Ωραία. Πότε θα ήταν καλύτερα να ξαναμιλήσουμε, αφού δείτε τι πληροφορίε, αφού δείτε το βίντεο. Και λέω: Υποψήφιο, θα σα πάρω τηλέφωνο εγώ. Οπότε λέω: Ωραία, κάνω ένα πρόβλημα. Περίπου πότε υπολογίζετε να μου τηλεφωνήσετε. Και λέω: Υποψήφιο, θα σα καλέσω αύριο. Ωραία. Θα με καλέσετε πρωί ή απόγευμα. Το απόγευμα καλύτερα. Ωραία, περίπου τι ώρα για να χτούν, Γιατί μπορεί να είμαι σε κάποιο ροντεβού ή να μην μπορώ να μιλήσω εκείνη την ώρα που θα με καλέσετε. Και θα πει υποψήφιο κατά τι 7. Ωραία, το σημειώνω να μιλήσουμε λοιπόν αύριο στι 7 το απόγευμα. Και λέει ο υποψήφιο: Οκ, OK". και λέω λοιπόν μετά εγώ. Σας σας να σα ρωτήσω, θα σα πειραζή να σα καλέσω εγώ. Και εδώ θα πει υποψήφιο: Όχι, κανένα πρόβλημα. Οκ, okay". οπότε βλέπετε το βίντεο και μιλάμε αύριο στι 7. Τέλο τηλεφωνήματο. Οπότε έτσι κάνω συγκεκριμένη τη διαδικασία επακολούθηση και ελαχιστοποιώ. Τι εκκρεμότητε μου, δηλαδή, αν μου πει ότι θα μου τηλεφωνήσει αυτό, δεν διαφωνώ μαζί του. Συμφωνώ και του λέω: Ωραία, πώ θα μου τηλεφωνήσεις, γιατί μπορεί όντω να μην μπορώ να μιλήσω εκείνη την ώρα που θα με καλέσει και να μην παίζουμε κυνηγητό, με πήρε, σε πήρα, δεν τον πήρα κτλ. Οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε λέω: Οκ, okay, πώ θα μου τηλεφωνήσει, ποια μέρα, ποια ώρα. Και μετά λέω: Θα σε πειραζε να σου τηλεφωνήσω εγώ εκείνη την ώρα. Και σχεδόν πάντα θα συμφωνούν μαζί σα. Είναι μια εκπληκτικά απλή και αποτελεσματική τεχνική που βρήκα. Η οποία σα δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε εσεί τη διαδικασία χωρί να δείχνετε απελπισμένοι ή πιεστικοί, προσπαθώντα με το ζόρι να του πείτε ότι θα του τηλεφωνήσετε εσεί. Όλο αυτό λειτουργεί πολύ φυσικά. Τώρα, αν στην ερώτησή μου θα σα πήρε να σα καλέσω εγώ, απαντήσει πάλι, καλύτερα να σα τηλεφωνήσω εγώ, τότε δεν επιμένω. Παρ' όλα αυτά, σημειώνω να το τηλεφωνήσω εγώ μισή ώρα μετά από την ώρα που είχε πει μου τηλεφωνήσει Δηλαδή δεν το αφήνω τελείω πάνω του. Τώρα, υπάρχει μόνο μια περίπτωση που αφήνω τελείω στο να με καλέσει εκείνο. Είμαι οκέ okay στο να με καλέσει εκείνο. Και αυτή είναι η περίπτωση με τον υποψήφιο που δεν ξέρω αν θα τον ήθελα στην επιχείρησή μου. Οπότε, αν μιλάω με έναν υποψήφιο που έχει χαμηλή ενέργεια, ο τρόπο επικοινωνία του είναι τέτοιο που δεν ξέρω αν θα ήθελα όντω να συνεργαστώ μαζί του, και μου πει θα το δω και θα σου τηλεφωνήσω εγώ, τότε το αφήνω έτσι. Ουσιαστικά είναι ο δικό μου τρόπο για να τον αποκλήσω. Την επόμενη φορά που ένα υποψήφιο σα πει θα σου τηλεφωνήσω εγώ, δοκιμάστε αυτή την ιδέα και πείτε μου πώ πήγε. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και επίση θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσατε με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα. Ζητήστε από του ανθρώπου που σα λένε ότι θα σα τηλεφωνήσουν εκείνη να σα πούν πότε συγκεκριμένα θα σα τηλεφωνήσουν και αφού σα δώσουν μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Ζητήστε του μετά να του καλέσετε εσεί εκείνη την ώρα. Είμαι ο Θοδόρη Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα. Αν θέλει να κάνουμε μια ανάλυση τη επιχείρηση σου για 30 λεπτά εντελώ δωρεάν ή αν δεν έχει επιχείρηση και ψάχνει έναν τρόπο να ξεκινήσει κάτι δικό σου online ή αν έχει κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook και θέλει να τον προωθήσεις πιο αποτελεσματικά στο Ιντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετος free.